Me. La la. La la. La la. La la. Manchester, Manchester, Manchester, Manchester, Manchester, Manchester, Manchester, Manchester, Manchester, me Manchester, Manchester, Manchester, Manchester, Manchester, you Manchester, Manchester, me Manchester, Manchester, Manchester, Manchester, me Manchester, Manchester, Manchester, Manchester,